Salutare! Sunt Adina Voideanu. Săptămâna trecută am început să-ți povestez despre Dr. Cook și am ajuns la partea unde Bill testa crenguțele prin intermediul unei mașinării ciudate, după spusele lui Dr. Cook. Bun, după ce Bill a terminat de testat toate cele trei plase, a conchis că singurele două plante la care Dr. Cook era alergic erau leandrul și piracanta. În acel moment, Dr. Cook a realizat că avea dita mai gardul viu din piracanta, gard ce se întindea de-a lungul aleii din fața casei, iar în spatele casei avea gard viu din Leandri. el nefiind obișnuit cu niciuna din cele două plante. Iar acest lucru făcea plauzibilă concluzia lui Bill. Însă ceea ce a urmat i s-a părut și mai ciudat. Bill s-a oferit să-i facă și un remediu. Dr. Cook a acceptat imediat, iar Bill a scos un alt echipament o sticluță cu picurător și o sticlă cu vodcă. A turnat niște vodcă în sticluța cu picurător și a pus-o într-o parte a aparatului. În cealaltă parte a pus crânguțele de Leandru și Piracanta, apoi a învârtit niște butoane și a explicat lui Dr. Cook că energia din cele două crănguțe se va transmite în molecula de apă. Iar motivul pentru care folosea vodcă era acela că vodca acționează ca un conservant ca să păstreze remediu pentru mai mult timp. Când procesul s-a terminat, bilia a dat sticluța cu picurător și i-a spus să își pună câte 10 picături sub limbă de 3 ori pe zi. După 10 zile de administrare mediul, toate simptomele de alergie dispăruseră complet. Bineînțeles că lui Dr. Cook nu i-a venit să creadă că așa ceva este posibil și în primă fază s-a gândit că poate buști din curte și din grădină nu mai au flori. Așa că a fugit repede afară și a constatat că, din contră, Leandrii și Piracanta erau chiar mai înfloriți decât înainte, iar singurul lucru ce se schimbase era remediul făcut de Bill. Așadar, acela a fost momentul în care Dr. Cook a luat decizia că trebuie să învețe mai multe despre medicina aceasta energetică sau vibrațională. Tot, este, tot el este cel care spune că, citezi, nu ai cum să trăiești o asemenea experiență și să nu vrei să afli mai multe. Și cu aceasta încheie episodul de azi, dar povestea continuă săptămâna viitoare, când îți voi spune care a fost momentul zero în Zaito. Îți doresc o săptămână fabuloasă, ai grijă de tine și de sănătatea ta!